Moni nimeni on Krister Lindén ja toimin kieliteknologian tutkimusjohtajana Helsingin yliopistolla ja lisäksi olen Finklarin tutkimusinfrastruktuurin kansallinen koordinaattori ja sen tehtävän puitteissa olen myös toiminut Suomen edustajana erc hankkeessa ja siitä nyt saamme vähän lisää tietoja tänään ja yritän nyt seuraavaksi jakaa siihen liittyvän kalvosarjan. Päivän teema on kielikeskeinen tekoäly monikielisen Euroopan muovaajana. Ja, tähän liittyen sitten on eräs esimerkki siitä, miten tekoäly, tai kielikeskeinen tekoäly toimii. Ensimmäisenä on tietysti se, että jotta tekoäly toimisi, niin pitää olla jotain, joka ymmärtää luonnollista kieltä, ainakin jos haluaa olla keskeinen, kielikeskeinen tekoäly. Siinä keskellä on tekstianalyysiä, tehdään haku, konekäännös tai jotain, jonka tuloksena saadaan vastaus ja sitten vuorovaikutuksen edetessään halutaan sitten tuottaa luonnollisen kielen vastauksen. No itse tässä minulla on omakohtainen esimerkki Pari viikon, parin viikon takaa, kun hankin äly niin kännykässä on sentään näppäimistö, mutta televisiossa on vain kanavakapula jolla saatoin sitten valita yhden kirjaimen kerralla ja tämä oli aika vaivalloista, joten päätin nyt lopulta sitten kokeilla puheentunnistusta, koska sekin oli tarjolla ja Kaskumma kyllä sieltä Etsimäni-ohjelma tarjottiin. Ja tämäkin on sitten esimerkki siitä, että miten on luonnollisen kielen jonkinlainen ymmärtäminen, tiedon hakeminen ja sitten kielen, luonnollisen kielen vastauksen tuottaminen. Tähän on niin esimerkki tarina vain siitä, miten rajallisten vaihtoehtojen määrästä voi löytyä oikea. On paljon haasteellisempaa ymmärtää ja käsitellä sujuvaa arkipuhetta. Ja tämä on mihin nyt sitten kielikeskeinen tekoäly tähtää sinklarin on äsken saanut puhentunnistuksen alusta toimimiseen rahaa akatemialta ja tämä tulee sitten kehittämään edelleen lahjoita puhetta kampanjassa kerätyn puheaineiston. Lisäksi siinä samassa Finkarin rahoituksessa on tarkoitus toimia myös puhesynteesin alustana, mutta nämä on nyt sitten tulevaisuuden asioita ja myös Euroopan komissio haluaa mennä tähän suuntaan, että otetaan yhä useampi kieliteknologia käyttöön ja tarjotaan kaikkien yritysten ja kansalaisten käyttöön. Tämä tulee varmaan olemaan sitten seuraavien ELRC tai vastaavien työpajojen aiheena. Lisäksi tässä nyt sitten puhetietokantaa ja puhesynteesiä varten tarkoitettu tietokanta, jota nyt kerätään Finklarin hankkeen puitteissa, niin niihin liittyvät ohjelmistot tulevaan, tulevat olemaan yritysten käytössä. Esimerkiksi Business Finland voi sitten rahoittaa yritysten pääsyn CSC-lumisupertietokoneeseen. Mutta tämän päivän teema. On E-Translation, joka on Euroopan komission tarjoama palvelu. Ja siinä aikaisempina ELRC kausina on kerätty harjoitusdataa ELRC ja Euroopan komission toimesta. Lisäksi kuulemme tänään ERC Grant tämän Fotran-hankkeesta ja siinä professori Jörg Tiedemän kertoo, miten koni mitä mahdollisuuksia se tuo keelle keskeiseen tekoälyyn. Ja tämän session lopuksi kuulemme myös yritysten räätälöimistä konekäännösjärjestelmistä, kuten EU Presidency Translator. Mutta samalla nyt kun sitten mietitään, mikä on tämä ohjelma, jonka puitteissa ELRC on toiminut, niin sehän on ollut tukitoimena tämmöisen automaattisen kääntämisen tutkimusohjelmaa, jonka nimi oli sitten automaattinen kääntäminen ja e-translation, ja nyt tässä jonkin verran sen tuloksiakin näytetään. Tämä taas oli osana isompaa rahoitusohjelmaa Sef Telecom, joka oli sitten osa tätä isompaa Connecting Europe Facility-tutkimusohjelmaa. No, tämä alkaa jo olla mennyttä ja nyt jo suunnitellaan seuraavaa. Tässä ELRC on toiminut minä. Rister Helsingin yliopistosta ja Kaisa Mari Kuhmonen valtionneuvoston kansliasta National Anchor Points roolissa. Ja tämä seuraava, mitä nyt sitten on tulossa, on EUn puiteohjelma Digital Europe Program, joka on 9,2 miljardin euron hanke, jossa on sitten monenlaista toimintaa ja siitä löytyy jo varmaan ohjelmaverkosta. Tämän päivän työpajan ohjelma on seuraava. Ensin nyt mun sanojen jälkeen saamme kuulla Jörgi Tiedemannin esitys kieliteknologian ja tekoälyn mahdollisuuksista ja sen jälkeen on paneelikeskustelu, jota johtaa Filip Ginter. Vieraina on Sebastian Andersson, Jörg Tiedemön, Sampo Pyysalo, Pasi Tapanen ja Kaarina Hyönen ja sen jälkeen on kahvitauko. Ja kahvitauon jälkeen palataan sitten muihin, tai li lisää tähän näihin ohjelmiin, mutta meille palaute on tärkeä, joten tässä Mietta varmaan laittaa lomakkeen teille chattiin, missä voitte käydä täyttämässä lomakkeen. ja siinä ilmeisesti tämä tulee Presemon monivaiheisessa esityksessä, joten siitä nähdään myös jonkin verran tuloksia, kun käytte sitten katsomassa aina välillä. Ja lisäksi jos joku tarvitsee osallistumistodistuksen, niin sitä kannattaa hihkaista meille, niin lähetämme sitten toki sellaisen teille. Mutta näillä puheilla toivotan teille hyvää työpajaa.